Палац культури молодіжний. Поблизу нього стоїть скелодром висотою 7 метрів. На ньому є чотири грані, які відрізняються між собою рельєфом. На одну з них підіймався Максим Федорінов. Його ціль доторкнутися якомога швидше червоного квадрата, який розташований на найвищій точці мобільного скелодрому. Максим Федорінов змагається у віковій категорії 12 років. Приїхав з міста Олешків Херсонської області. Змагається з келелазінням три роки. Говорить, у Миколаєві змагався вперше. «Мені була найважче пройти четверта траса, вона найскладніша. До чого додається те, що в тебе вже болять руки, ти встав. Тому, на жаль, я її пішов. Це чекаво. Я розм'язався, тому що за літо я... Давно ...не займався. Мені дуже сподобалося». Тренує Максима його батько Дмитро. Від Олешківського центру дитячої та юнацької... ...творчості у змаганнях беруть участь 16 дітей. Говорить, його підопічні вперше... ...змагаються на відкритому повітрі. «Тут більш високі траси. Ми приймали участь, раніше були більш низькі траси. Тут цікавий досить, що це наклон поверхня є, і вище трохи». ...трудностей для себе немає, тому що діти, їм цікаво, це новий від спорту, це олімпійський від спорту і тому дітям подобається». Впинаються по мобільному скалодрому учасники змагань, тримаючись та опираючись на зачіпки. Головна суддя Марія Колеснікова пояснює їхню особливість під час заходу. «Тут є така зручна або незручна поверхня, яку обернеш, так воно і буде. І чим він незручніший, Дім складніше буде траса. Міські змагання зі скалолазяння клабінг відбуваються вдруге. Учасники заходу змагаються у шести категоріях – дорослі, студенти, діти у вікових групах 16 років, 14, 12 та 10 років. Результати учасників визначаються за сумою часу подолання чотирьох трас, каже головна суддя змагань Марія Колеснікова. «Чотири сторони, які різні за своєю конфігурацією, мають різний нахил. Є відхил від'ємне 8 градусів та 16. Учасники долають ці е, траси. Е, вони можуть різні бути, як складні, так і е, е, дуже легкі. Все залежить від того, який рельєф там накручений. Накручений він завдяки зачепам, та ще є такі пірамідки, об'ємні, різні конструкції теж зроблені, щоб було цікаво проходити ці, проходити ці траси. «У нас є спеціальні альпіністські або скелелазні системи індивідуальної страховки. Це бесідка, вона називається, дивається на нижню частину тіла і кріпиться, ну, це безпечно, То сертифіковане, все спорядження». Голова Миколаївської федерації спортивного туризму Дар'я Мартинова каже, на дводенних змаганнях зі скалиласіння беруть участь понад 100 людей... ...з Миколаєва та Херсонської області. Кращих учасників у своїх категоріях відзначить медалями, грамотами. «Ми пропагуємо цей від туризму для того, щоб діти приходили в наші секції, займалися. Це перша мета. Друга мета – це просто для того, щоб діти розуміли, що активний спосіб життя – це цікаво, це корисно». Після першого дня змагань у студентів серед хлопців перемогу... ...здобув Даніл Церков з юридичного коледжу, серед дівчат Світлана Федорова з медичного коледжу. Серед дорослих учівків перше місце посів В'ячеслав Шептицький, серед жінок Галина Плечій. Усі переможці з міста Миколаєва. Завершаються змагання 12 вересня. Олександр Гресів, Ген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.